Mi a tasz hiszünk abban, hogy változás csak együtt érhetünk el. Támogatjuk azokat a bátor polgárokat, akik kiállnak magukért és másokért, hogy mindannyian egy szabadabb országban élhessünk. Ott vagyunk a pedagógusok, a diákok és a szülők mellett, amikor az oktatási rendszer javításáért küzdenek. Ott vagyunk az újságírók mellett, amikor ellehetetlenítik a munkájukat, és amikor információt titkolnak el előlük. Segítjük a környezetvédő civileket legyen szó természetes vizeink megóvásáról, vagy természetkárosító beruházások megakadályozásáról. Küzdünk az állami megfigyelések ellen, képviseljük a Pegazus ügy érintettjeit, és segítünk, hogy a személyes adataidat. Segítünk azoknak, akiket megfélemlítéssel vagy lejáratással akarnak elhallgattatni, és fellépünk a propaganda hazugságaival szemben. Ajánd fel nekünk adód egy százalékát, hogy tovább dolgozhassunk egy szabadabb, egyenlőbb, és igazságosabb Magyarországért.